وصلت معكم إلى بيان مضمون عبائر هذا الحديث الشريف أقرأ عليكم من الكافي من الجزء الأول من كتاب التوحيد ومن باب حدوث الأسماء إنه الحديث الأول بسند الكليني عن إبراهيم بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقلت لكم من أن هذا الحديث حديث محكم في أصله لكن تشابها طرأ عليه طرأ عليه تشابه بسبب خلل في النقل وكذلك طرأ عليه تشابه بسبب خلل في الفهم لا شأن لي بما تحدث المتحدثون من مراجع الشيعة وعرفائهم في شرح هذا الحديث ولا شأن لي بما قالوا هل أصابوا أم أخطأوا لا أريد أن أتعرض لحديثهم وكلامهم لأنني لا أجد فيه فائدة مطلقا على الأقل من وجهة نظري لكن الخلل في النقل لا بد أن أشير إليه ولا بد أن أتوقف عنده بدأت معكم بتقطيع هذا الحديث إلى مقاطع كي أقف عندها لبيان مضمونها ولو بشكل إجمالي والغاية من كل ذلك أن نصل إلى الصورة النهائية التي نستقيها من هذا الحديث المقطع الأول قرأته عليكم واستخلصت منه معنى لأجل أن يترابط الحديث فإنني سأقرأه وأمر عليه بشكل سريع المقطع الاول امامنا الصادق يقول ان الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الاقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور انها الحقيقه المحمديه فالحقيقه المحمديه هي الاسم الاعظم الاعظم الاعظم, الأعظم الذي خلقه سبحانه وتعالى واستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره مر هذا الكلام فهذا المقطع يتحدث عن قطيعة فيما بين عقولنا بحدود مداركها وفيما بين إدراكنا لكنه تلك الحقيقة لا أعيد الكلام هذا مر علينا ثم انتقلت بكم إلى المقطع الثاني فجعله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم المخلوق الذي تقدمت أوصافه والذي فيما بيننا وبينه هناك قطيعة عقلية عقولنا لا تكتنه حقيقته وسره مثلما جاء موصوفاً في كلمات إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه مستتر غير مستور هو من حيث هو حقيقة ظاهرة مشرقة لكنه مستتر بالنسبة لنا عقولنا فيما بيننا وبين إدراكه تكون مقطوعة بالتمام والكمال يستمر إمامنا الصادق وها هو المقطع الثاني فجعله فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا مر الحديث عن أن الأجزاء التي أشار إليها الحديث هي تجليات وإنما عبر عنها بأجزاء وبعد ذلك سيعبر عنها بأسماء إنها تجليات تتجلى بها الحقيقة المحمدية التي تجلى الله فيها فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معاً ليس منها واحد قبل الآخر هذه تجليات وما هي بأجزاء يتألف منها مركب مثل ما مر علينا الكلام الحقيقة المحمدية بسيطة من وجه ومركبة من وجه آخر لا فرق بينك وبينها من هذا الوجه ستكون بسيطة ولكن من الوجه الآخر إلا أنهم عبادك وخلقك إلا أنها تلك الحقيقة المحمدية لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك محمد وآل محمد صلوات الله عليهم مجالي هذه الحقيقه ومظاهرها العظمى واسمائها الحسنى وصفاتها العليا التي تشرق بين اظهرنا بحسب تعابيرهم صلوات الله عليهم اعود الى الحديث الشريف فجعله كلمه تامه على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر عدم وجود السبق فيما بين هذه الأسماء فيما بين هذه الأجزاء لئلا يكون هناك تركيب فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون إلى هنا تقدم الحديث في الحلقة الماضية إذا الحديث عن حقيقة محمدية عظمى فيما بيننا وبين إدراك كنهها هناك قطيعة واضحة جعلها سبحانه وتعالى كلمة تامة تجلت بأربع من المجال أظهر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أسماء من تلكم التجليات الإلهية التي ظهرت فيها أظهرها لفاقة الخلق وأما التجلي الرابع الإسم الرابع فقد جعله مخزونا وسرا مصونا فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها والفاقة هي الحاجة الشديدة وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون الحقيقه المحمديه لها وجهان وجه مصون مخزون عنده سبحانه وتعالى في ظله حيث لا يخرج منه الى غيره ووجه تجلى بالاسماء الثلاثه التي أشارت الرواية الشريفة إليها نستمر في قراءة بقية عبائر هذا الحديث المقطع الثالث فهذه الأسماء التي ظهرت يفترض أن الحديث سيذكر لنا ثلاثة أسماء لكن بحسب النص المتوفر بين أيدينا فإن الحديث ذكر اسما واحدا هنا وقع الخلل في النقل، فالحديث حدثنا عن ثلاثه اسماء اظهرها الله سبحانه وتعالى، لكن ما بين ايدينا في النص المتوفر في المصادر ان كان ذلك في الكاف الشريف او في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق جاء ذكر لاسم واحد فهذه الاسماء التي ظهرت لا بد من ذكرها ما الذي نجده في النص نجد اسما واحدا فالظاهر هو الله تبارك وتعالى اين الاسم الثاني اين الاسم الثالث حدث خلل في نقل الرواية وهذا ما سنكتشفه الاسم الثاني والثالث الرحمن الرحيم فالأسماء الثلاثة التي أظهرها الله لفاقة الخلق إليها هي هذه الله الرحمن الرحيم سأبين لكم كيف أنني قلت هذا الكلام فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى هذا هو الاسم الأول أين الثاني أين الثالث حدث خلل في نقل الرواية مما سبب تشابها فيها الاسم الثاني هو الرحمن والاسم الثالث هو الرحيم سأبين لكم كيف انني قلت هذا الكلام وعلى اي اساس وتستمر الروايه الشريفه وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء من هذه الاسماء الثلاثه وهذا يؤكد قولي من أن الأسماء قد ذكرت لكن خللا في النقل قد حدث فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى واختفى الاسم الثاني والثالث وتستمر الرواية وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركنا عندنا ثلاثة أسماء ولكل اسم هناك أربعة أركان ثلاثة في أربعة يساوي 12 فذلك 12 ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما انها الاسماء الحسنى عندنا الاسماء الحسنى الاصول الاصيله هي ثلاثه الله الرحمن الرحيم. جعل لكل اسم من هذه الاسماء اربعه اركان وجعل لكل ركن من هذه الاركان ثلاثين اسما ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلاً منسوباً إليها إنها صفات فعلية ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها فإن الحقيقة المحمدية تجلت الاسماء الحسنى منها انها الاسماء الفاعله التي صدرت منها كل الافاعيل انها الاسماء التي هي منابع الوجود ومنابع الفيض كم سيكون العدد سيكون عندنا ثلاثمائة وستون اسمًا نحن عندنا أسماء ثلاثة أظهرها الله لفاقة خلقه الله الرحمن الرحيم جعل لكل اسم من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان ثلاثة في أربعة يساوي اثنى عشر ركن مثل ما قالت الرواية فذلك اثنى عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها كم سيكون المجموع إذا ما ضربنا اثنى في ثلاثين يساوي 360 فهذه 360 أسما من الأسماء الحسنى الفاعلة وهذه الأسماء الحسنى تشرق بأسماء حسنى أخرى فالأسماء الحسنى لا يتناهى عددها عند ثلاثة أو عند ثلاثمائة وستين أو عند ألف أو عند ما هو الأكثر من ذلك أسماء الله الحسنى لا تعد ولا تحصى ما يذكر من تسع وتسعين من الأسماء وما يذكر غير ذلك من قوائم الأسماء الحسنى مثلا في دعاء الجوشن الكبير هناك ألف أسم وهناك وهناك في سلاسل الأسماء الحسنى وفي منظومة الاسماء الحسنى والصفات العليا. هذه سلاسل لها خصوصيتها. هذه منظومة لها خصوصيتها بالضبط مثل ما مر علينا في سلاسل الإمامة. مثلما هناك سلسلة الأئمة الاثني عشر وهناك سلسلة الأئمة الأربعة عشر وهناك وهناك من سلاسل الأئمة التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة من مجموعة حلقات أعرف إمامك نحن عندنا أيضا سلاسل ومنظومات للأسماء الحسنى فما هو معروف من سلسلة الأسماء الحسنة التي يصل فيها العدد إلى تسعة وتسعين من الأسماء هذه سلسلة من السلاسل مثلما أن سلسلة الأسماء في دعاء الجوشن الكبير تصل إلى الف اسم وهكذا هذه سلاسل الاسماء الحسنى والاسماء الحسنى لا حصر لها ولا عد الحديث هنا عن ثلاثمائه وستين اسما هذه هي الاسماء الفاعله التي تجلت من الحقيقة المحمدية وصدرت منها الأفاعيل والأسباب والعلل وصدرت منها أيضا أوعية الفيض ووسائط الفيض وكل تلك الأسماء هي مجالي هي مشارق من الحقيقة المحمدية العظمى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء من هذه الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها ثم يبدأ الحديث بذكر مجموعة من الأسماء الحسنى قبل أن أقرأ عليكم هذه المجموعة من الأسماء الحسنى التي هي من مجالي ومشارق الحقيقه المحمديه من مجال ومشارق الاسم الذي خلقه سبحانه وتعالى بكل تلك المواصفات التي تقدمت وجعله كلمه تامه وظهرت فيه التجليات الاربع ثلاثة أسماء أظهرها لفاقة الخلق إليها والاسم الرابع صار سرا مصونا وغيبا مخزونا قلت لكم من أن الأسماء الثلاثة هي الله الرحمن الرحيم الروايه خصوصا عند الذين وضعوا الروايه مثلما طلبت منكم ان تجعلوا الروايه بين ايديكم كي يسهل فهمها وكي تتابعوا معي وانا اقراها وابين مضمونها الروايه خليه من ذكر الإسم الثاني والثالث أنا الذي أضفته إلى الرواية على أي أساس قلت من أن الإسمين الباقيين اللذين لم يذكر في موضعهما في الرواية هما الرحمن والرحيم سأبين لكم ذلك ولكن بعد الفاصل يا من نفذ في كل شيء امره يا من لحق بكل كل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا تحسل عباده نعمه يا من لا تبلغ الخلائق و يا من لا phone استمروا معكم في قراءة الحديث الشريف فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحيي المميت الباعث الوارث فهذه الاسماء وما كان من الاسماء الحسنى مما يأتي في هذا السياق وسأحدثكم عن التفاصيل فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثة مائة وستين أسماء فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وأيضا لم تذكر الأسماء الثلاثة هنا ربما لا حاجة لذكرها باعتبار أنها ذكرت في الجزء المتقدم من الرواية ولكن حدث خلل في النقل فلم يذكر إلا اسم واحد وهو الله حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة التي قلت لكم من أنها هي الله الرحمن الرحيم وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. هذه هي الايه العاشره بعد المئه بعد البسملة من سوره الاسراء. دقق النظر معي وتدبروا وذلك قوله تعالى: بعد أن حدثنا إمامنا الصادق عن الأسماء الحسنى بشكل عام التي تجلت من الحقيقة المحمدية وأشار إلى أن الأسماء الثلاثة التي أظهرها الله لفاقة الخلق قد اخفت وراءها الاسم المكنون ثم جاءنا بهذه الايه وذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. الايه ذكرت الاسم الاول الله وذكرت الاسم الثاني الرحمن وإنما جاءت بهذين الإسمين مثالا الإسم الثالث ما هو إذا أردنا أن نعود إلى الكتاب الكريم ابتداء من البسملة وانتهاء بكل آيات الكتاب الكريم وإذا أردنا أن نعود إلى الأدعية والمناجيات وإذا أردنا أن نعود الى سلاسل الاسماء الحسنى التي تنتظم في هندسه معينه مشخصه فانه بعد الرحمن ياتي الرحيم هذا واضح في الكتاب الكريم وواضح في الادعيه والمناجيات التي وردتنا منهم وواضح في سلاسل ومنظومات الاسماء الحسنى التي وردتنا عنهم ايضا الايه واضحه فالامام بعد ان حدثنا بكل تلك التفاصيل اشار الى ان كل ذلك قد احتوته هذه الايه وذلك ما تقدم من معنى وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فالايه واضحه جاءتنا بالاسم الاول انه الله وبالاسم الثاني الرحمن ثم فتحت لنا الباب كي نأتي بالاسماء الاخرى أول اسم سيأتي أي اسم بحسب نظام الأسماء الحسنى في الكتاب الكريم وفي الأدعية والمناجيات وفي السلاسل المنظومة للأسماء الحسنى فإن الاسم الذي سيأتي بعد الرحمن هو الرحيم وهذا تفسير القمي وطبعه طبعه مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان وتفسير القمي كما تعرفون هو جامع من جوامع الاحاديث التفسيريه عنهم صلوات الله عليهم هذه احاديث الباقر والصادق والكاظم والرضا وسائر ائمتنا صلوات الله عليهم في ذيل الايه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وهي الايه الثمانون بعد المئه بعد البسمله من سوره الاعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلى آخر الآية الشريفة ماذا جاء في الرواية وفي الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ من صفحة 232 وقوله وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا قال الرحمن الرحيم هذا هو العنوان البارز بعد الله باعتبار أن الآية ماذا قالت وَلِلَّهِ فَإِنَّ إِسْمَ اللَّهِ قَدْ ذُكِرْ فما هي الأسماء الحسنى بالدرجة الأولى التي تأتي بعد لفظ الجلاله بعد الله الامام بينها لنا وقوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال الرحمن الرحيم هذا تفسيرهم وحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اذا دققنا النظر فيما قاله امامنا الصادق وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فاذا ما جئنا بالايه الثمانين بعد المئه بعد البسملة من سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وجمعناها مع هذه الآية وبتفسير الباقري فإن الأسماء الحسنى التي أشير إليها في الآيتين الرحمن الرحيم والآية العاشرة بعد المئه بعد البسمله من سوره الاسراء والتي ذكرها امامنا الصادق في الروايه التي بين ايدينا وجعلها مشتمله على كل مضمون الحديث وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى أعتقد أن المعنى صار واضحا فإن الأسماء الثلاثة التي أظهرها الله لفاقة الخلق إليها وتحدثت هذه الرواية عنها هي الله الرحمن الرحيم خصوصا إذا دققنا النظر فيما جاء في الحديث الشريف وقد قرأت عليكم قبل قليل وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة فهناك أسماء ثلاثة ظاهره وهناك اسم مكنون اختفى خلفها هكذا يقول امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذه الاسماء الثلاثه اركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الاسماء الثلاثه يعني ان هذه الاسماء الثلاثه هي حجاب هي غطاء للاسم المكنون ماذا يحدثنا ائمتنا عن البسمله البسمله التي هي في بدايه سور القران الكريم تشتمل على الاسماء الثلاثه الله الرحمن الرحيم والبسملة تتحدث عن اسم يرتبط بهذه الأسماء إنه الاسم المكنون المخزون بسم الله الرحمن الرحيم هناك اسم يختفي لم يذكر أشير إليه بهذا العنوان بعنوان اسم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يقول أئمتنا عن البسملة من أنها أقرب إلى الإسم الأعظم من ناظر العين إلى بياضها وناظر العين سواد العين وفي نصوص أخرى من أن البسملة من أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين الى بياضها من ان البسمله تشتمل على اسم الله الاعظم دققوا النظر في البسمله بسم الله الرحمن الرحيم هناك الله هناك الرحمن هناك الرحيم وهناك اسم لم يذكر وإنما نسب لهذه الأسماء الثلاثة وهناك حديث الأئمة من أن البسملة هي أقرب إلى الإسم الأعظم من ناظر العين إلى بياضها من سواد العين إلى بياضها فهذه البسملة بأسمائها الثلاثة تخفي وراءها الإسم الأعظم انه الاسم المكنون الذي اشير اليه بهذا التعبير بكلمه اسم ونسبت الى الله الرحمن الرحيم اعتقد ان المعاني تتعانق فيما بينها ما بين الايه التي ذكرها امامنا الصادق وجعلها جامعه لمضمون الحديث حين قال وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى مع ما قاله امامنا الباقر من ان الاسماء الحسنى هي الرحمن الرحيم يشير الى اصولها التي بخصوص الايه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فإسم الله قد ذكر في الآية ولكن الإمامة فسر معنى الأسماء الحسنى التي تنسب إلى الله فقال الرحمن الرحيم وما جاء في الرواية نفسها من أن الأسماء الثلاثة تخفي وراءها الإسم المكنون المخزون وهذا واضحٌ من التدقيق في آية البسملة ومن التدبر والتبصر فيها فهي تخفي وراءها الإسم المكنون فإذا الأسماء التي هي الأقرب إلى الإسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها هي هذه الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم إذا نظرنا إلى منظومة الأدعية وأتحدث بشكل خاص عن منظومة الأدعية التي تعرف بأدعية الأسماء الحسنى وهي هي نفسها تسمى بأدعية الإسم الأعظم فإن أدعية الأسماء الحسنى معروف عند المتخصصين في فنون الأدعية وأسرارها تشتمل على مضمون الاسم الأعظم ينتشر في كل عبائرها هذا موضوع خارج عن بحثنا موضوع الاسم الأعظم وأدعية الأسماء الحسنى لكنني أريد أن أشير إلى ما يرتبط بهذا الموضوع إشارة إجمالية ترتبط بحديثي هذا هو مفاتيح الجنان سأذهب بكم إلى دعاء الجوشن الكبير وهو من أهم أدعية الأسماء الحسنى ومن أهم أدعية الأسم الأعظم فدعاء الجوشن يشتمل على 100 مقطع كل مقطع قائم براسه وفي كل مقطع تذكر عشره اسماء من الاسماء الحسنى في اول مقطع وفي اول سطر من المقطع الاول من دعاء الجوشن الكبير وهو دعاء مروي عن رسول الله صلى الله عليه واله وبحسب احاديثهم الشريفه هذا الدعاء يشتمل على مضمون الاسم الاعظم في اول مقطع من وفي اول سطر منه اللهم اني اسالك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم وتستمر الأسماء البداية من هنا هذا هو دعاء الجوشن الكبير دعاء الأسماء الحسنى إنها سلسلة من سلاسل الأسماء الحسنى نظمت بنظام هندسي عجيب يشتمل على عظيم الأسرار في هذا الدعاء الكريم وهو مروي عن رسول الله وحدثنا به أئمتنا صلوات الله عليه فيبدأ الدعاء الشريف في أول كلماته في أول سطر من المقطع الأول اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم وإذا ما ذهبنا إلى دعاء آخر من أدعية الأسماء الحسنى ولا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. إذا ما ذهبنا إلى الدعاء المعروف بدعاء المشلول وله حكاية وتفصيل يذكر في مورده. دعاء المشلول مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو من أدعية الاسماء الحسنى ومن ادعيه الاسم الاعظم يشتمل على مضمون الاسم الاعظم ماذا جاء في اول كلماته الدعاء يبدا هكذا اللهم اني اسالك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك باسمك السؤال هنا بالاسم المكنون الذي يختفي وراء هذه الأسماء مثلما حدثنا الإمام الصادق لأن الاسم الأعظم لأن الاسم المكنون يختفي وراء هذه الأسماء الثلاثة اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذهبنا إلى دعاء ثالث إنه دعاء المجير وهو دعاء مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا من أدعية الأسماء الحسنى ومن أدعية الاسم الأعظم دعاء يشتمل على مضمون الاسم الأعظم فماذا نقرأ في بدايته نقرأ في بدايته سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رحيم سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير هذه الفقرة تتكرر بعد كل الأسماء الشريفة فالأسماء الثلاثة التي ابتدأ بها الدعاء هي هذه سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن سبحانك يا رحيم وإذا أردنا أن نعود إلى كل أدعية الأسماء الحسنى وأدعية الإسم الأعظم فإننا سنجد ذلك واضحا هذا هو منهج المعاريض الذي وضعه لنا أئمتنا كي نستطيع أن نصحح ما يحدث من خلل في رواياتنا وأحاديثنا فلسنا بحاجة إلى قذارات النواصبي في علم الرجال وأمثاله من قذارات حوزة النجف قال محمد حين وضعوا لنا أحاديثهم وضعوا نظام حماية في داخلها وفقا لنظام المعاريض وهذا مثال من الأمثلة إنني أستمر معكم هناك حقيقة تحدث عنها القرآن الكريم تلك الحقيقة جاءتنا في سورة الزخرف في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة وفي الآية التي بعدها هناك حقيقة تحدثت عنها سورة الزخرف من أن القرآن التدويني هو صورة مرموزة للقرآن التكويني. إن جعلناه قرآنا عربيا القرآن العربي قرآن ملفوظ بألفاظ العرب ومكتوب في المصحف. بلغه العرب الكلمات عربيه والاسلوب عربي وحتى حينما يكتب في المصحف فالخط عربي انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون هذه الصوره المنطوقه الصوره الملفوظه الصوره المكتوبه هذا هو القران التدويني الكتاب المدون اما الكتاب التكويني فالسوره حدثتنا وانه وان هذا القران في الايه التي تليها انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في حقيقته في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه الحقيقة التكوينية للقرآن فهناك قرآن تكويني تتحدث الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الزخرف عن وإنه وإن القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وأم الكتاب هي الحقيقة المحمدية هي أصل الأصول في هذا التكوين هي أصل الأصول في هذا الوجود أم الكتاب التي ظهرت فيها التجليات الأربع فظهر من تلك التجليات الأسماء الثلاثة إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون هذه صوره تدوينيه لقران تكويني وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم اذا هناك قران تكويني يتجلى في اصله في اصل تكوينه في الحقيقه المحمديه وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا في عالم التكوين في عالم الحقيقة لا في عالم الألفاظ الذي هو عالم اعتباري بالقياس إلى عالم الحقيقة التي تتجلى في الحقيقة المحمدية فإذا ما نظرنا إلى الصورة التدوينيه للقران فان الصوره التدوينيه للقران تبدا بالبسمله يفتتح الكتاب بالبسمله والبسمله هي اول ايه من سوره الفاتحه والفاتحه هي ام الكتاب هي صوره مرموزه لام الكتاب في عالم التكوين للحقيقه المحمديه ومن هنا فان سوره الفاتحه هي سوره محمد وقد ورد في احاديثنا من ان الله اختص محمدا من كل ما خلق بهذه السوره من دون الانبياء من دون كل ما خلق اختصه بهذه السورة فهذه سورته لأنها صورة رمزية للحقيقة المحمدية هي أم الكتاب في عالم التدوين وتتحدث عن أم الكتاب في عالم التكوين أول آية فيها البسملة والبسملة تشتمل على هذه الأسماء الشريفة الله الرحمن الرحيم فمثلما ابتدأ القرآن التدويني بهذه الأسماء وتلك هي صورة لما ابتدأ به القرآن التكويني فالقرآن التكويني حين أشرق بتجلياته أشرق بهذه الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم فالقرآن التدويني هو صورة للقرآن التكويني فمثلما يشرق علينا القرآن التدويني بأول آية تشتمل على الأسماء الثلاثة فإن القرآن التكويني أيضا سيشرق على الوجود بهذه الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم. وأضيف شيئا رابعا الشيء الرابع اذا ما دققنا في الروايه نفسها فإن الروايه حينما ذكرت الاسماء الحسنى ابتدأت بالرحمن الرحيم فهو الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نرتب الرواية ترتيبا دقيقا بحسب كل المعطيات المتقدمة فإن هذين الإسمين لا بد أن يلحق بالجملة السابقة فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم فلابد أن يلتحق هذان الإسمان بموضع الجملة المتقدمة وبعد ذلك يأتي ذكر الأسماء الأخرى نذهب إلى فاصل يا سيد الصادات يا مجيب الدعبات يا رب يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصبات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا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 يا من هو عالم بكل شيء؟ يا من هو قادر على كل شيء؟ يا من هو يبقى ويصنع كل شيء؟ سبحانك يا الله يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا خلصنا من النار فاذا ما دققنا في الروايه واضح جدا ان خللا في نقل ألفاظها قد حدث يفترض أن اسم الرحمن وإن اسم الرحيم لا بد أن يكون ملتحقا بالجمل المتقدمة فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم هذه هي الأسماء التي ظهرت واختفى الاسم المكنون خلفها مثل ما تقول الرواية في آخرها بشكل واضح وكذلك في بداياتها أيضا ثم جاءت سلسلة الأسماء الحسنى ابتداء من الملك القدوس وانتهاء بالباعث الوارث بحسب النص الموجود ابتدأت بالرحمن الرحيم إذا ما قمنا بعد هذه الأسماء عدد الأسماء التي ذكرت بحسب الشراح بحسب الشراح فإنهم عدوا هذه الأسماء ستا وثلاثين الرحمن من ضمنها الرحيم من ضمنها وعدوا كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم وفي الحقيقة ما هو باسم من الأسماء الحسنى الأصول لأن الرواية تريد أن تذكر لنا ستا وثلاثين من الأسماء الأصول لماذا؟ كي يتفرع على كل اسم منها تسعة أسماء أضرب ستا وثلاثين في عشرة الناتج ثلاثمائة وستون إنها الأسماء الحسنى التي هي أسماء الأفعال المتجلية من الحقيقة المحمدية حتى تتم ثلاثمائة وستين أسماء فعد لا تأخذه سنة ولا نوم من الأسماء لا تأخذه سنة ولا نوم من جملة شؤوني اسم القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فهذه الجملة هي بمثابة شرح توضيح بيان لجانب من معنى القيوم فما هي باسم من الأسماء الحسنة والذي يدل على ذلك ما جاء في دعاء الجوشن الكبير إذا ما ذهبنا إلى دعاء الجوشن الكبير وإلى إلى المقطع السبعين إلى المقطع السبعين في كل مقطع من مقاطع دعاء الجوشن الكبير تذكر عشرة أسماء فيبدأ المقطع السبعون يا حي قبل كل حي هذا اسم من الأسماء يا حي بعد كل حي هذا اسم ثان. يا حي الذي ليس كمثله حي هذا اسم ثالث يا حي الذي لا يشاركه حي هذا اسم رابع يا حي الذي لا يحتاج إلى حي هذا اسم خامس يا حي الذي يميت كل حي هذا اسم سادس يا حي الذي يرزق كل حي هذا اسم سابع يا حي لم يرث الحياة من حي هذا اسم ثامن يا حي الذي يحيي الموتى هذا اسم تاسع يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا اسم عاشر فمن جملة شؤون اسم الحي ومن جملة شؤون اسم القيوم الذي يتفرع على الحي من جملة شؤونه لا تأخذه سنة ولا نوم وكذا إذا ما ذهبنا إلى المقطع الحادي والثلاثين في المقطع الحادي والثلاثين يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا قيوما لا ينام إلى بقية المقطع يا دائما لا يفوت يا حيا لا يموت يا عزيزا لا يضام لا يضام هي جزء من الاسم يا لطيفا لا يرام لا يرام جزء من الاسم يا قيوما لا ينام لا ينام جزء من الاسم فلا يمكن أن نعد هذه الجملة من الأسماء الحسنة إنما هي من تفاريعها فالأسماء الحسنى لها ما لها من التفاريع التي لا تعد ولا تحصى فإذا ما حذفنا الرحمن والرحيم لأجل أن نلحقهما في الجمل المتقدمة باعتبار أن الأسماء الظاهرة ثلاثة الله الرحمن الرحيم فنلحق الرحمن والرحيم بالله في الكلام المتقدم من هذه الرواية وأما لا تأخذه سنة ولا نوم فهو شرح وبيان وشأن من شؤون اسم القيوم فسيكون عندنا في هذه الحالة ثلاثة وثلاثون اسما الذي يفترض بحسب منظومة سلاسل الاسماء الحسنى وبحسب ما بين هنا من أن الاسماء الحسنى الفاعلة التي تتجلى من الحقيقة المحمدية هي ثلاث وستون من الأسماء لها أصول أصولها ست وثلاثون اسما من كل اسم تتفرع تسعة أسماء إذا ما ضربنا ستة وثلاثين في عشرة باعتبار في كل سلسلة هناك اسم أصل وهناك تسعة أسماء عشرة في ستة وثلاثين يساوي ثلاثمية وستين أسم وهو الذي تتحدث الرواية عنه فيكون عندنا نقص هنا وهذا من جملة الخلل في النقل من خلال منظومة الأسماء الحسنى في الكتاب الكريم وفي الأدعية والمناجيات وفي السلاسل المنظومة للأسماء الحسنى بحسب رواياتهم الذي أعتقده أن ثلاثة أسماء قد سقطت وهي الحليم الواسع الغفور وهي من الأسماء الأصول عودوا إلى الكتاب الكريم ستجدون دائما هناك اقتران بين العليم والحليم وبين العليم والواسع وبين الحليم والغفور هناك اقتران واضح في آيات الكتاب الكريم التي هي صورة تدوينية عن القرآن التكويني نحن هنا نتحدث عن الحقيقة المحمدية التي هي القرآن التكويني والإشراق بالأسماء الحسنى الفاعلة له صور في القرآن التدويني له صور في منظومة الأدعية والمناجيات الصادرة عنهم وفي سلاسل الأسماء الحسنى والصفات العليا هناك تعانق وترابط بين اسم العليم الذي جاء مذكورا هنا وهو من الأسماء الأصول في سلاسل الأسماء الحسنى هناك ترابط مع اسم آخر من الأسماء الأصول الحليم وهذا المعنى يتردد كثيرا في الأدعية حينما يقرنوا بين علمه وحلمه سبحانه وتعالى. فهناك الحليم وهناك الواسع وهو يقترن اقترانا واضحا في منظومه القرآن ومنظومه الادعيه باسم العليم. فهناك العليم الحليم وهناك ال واسع العليم وهناك الحليم الغفور والغفور الحليم هناك ترابط فيما بين الحليم والعليم فيما بين الواسع والعليم وحتى فيما بين الواسع والخبير الذي يأتي ذكره في سلسلة الأسماء الأصول أيضا وهناك ارتباط أيضا بين العليم والخبير فهذه الأسماء كما أعتقد قد سقطت من هذه السلسلة التي هي سلسلة منتقصة بحسب النص الموجود بين أيدينا والذي هو من الواضح قد تعرض لخلل في النقل إذا هل تلومونني حينما قلت لكم إنني حين قرأت شرح شيخنا المجلس أضحكني ذلك كثيرا حينما وضع الأسماء الثلاثة هي الله وتبارك وسبحان لا أدري كيف فهم الحديث وكيف شرحه وهكذا البقية الآخرون لا شأن لنا بهم أعتقد أن الحديث صارت صورته واضحة وبغض النظر بغض النظر عن تصليح الخلل الذي جاء في ألفاظ الحديث بغض النظر عن هذا ربما البعض منكم لا يقتنع بمثل هذا الكلام بغض النظر عن تصليح الخلل هذا الحديث واضح في أفق التوحيد في مستوى الحقيقة المحمدية الحديث مضمونه من أن الله خلق اسما بكل تلك المواصفات التي لا تنطبق إلا على الحقيقة المحمدية وبعد ذلك حدثنا الحديث عن أن الأسماء التي ظهرت من الحقيقة المحمدية هي الله والرحمن والرحيم على الأقل الموجود في النص هي الله والله عنوان التوحيد هنا إطلاق واضح على الحقيقة المحمدية إطلاق واضح أطلق الإمام هذا الاسم على مجال الحقيقة المحمدية إذا كانت بعض تجلياتها أطلق عليها هذا العنوان فشيء لا اقول طبيعي حقيقي يطلق هذا العنوان على الحقيقه المحمديه ولكن بحسبها فان هذا العنوان الله يطلق على الذات الاولى بحسبها ويطلق على الحقيقه المحمديه بحسبها وهذا الكلام ما هو من عندي هذه كلماتهم ورواياتهم وأحاديثهم ولا زال الحديث والكلام مستمرا نذهب إلى فاصل